I den här filmen ska jag gå igenom ordergången på en filminspelning. Det börjar med att regiassistenten säger tystnad för tagning. Alla har då intagit sina platser och är tysta och gör sig beredda. Sen säger regiassistenten kamera. Filmfotografen slår då på kameran. Och när den är igång säger filmfotografen rullar. Regiassistenten går då in i bild och håller upp en skylt där scen och tagning är markerat. Regiassistenten säger också det som står skrivet på skylten. I det här fallet scen 11 tagning 1. Sedan går regiassistenten ur bild. När regissören sedan tycker att allt är klart och att skådespelarna ska börja agera säger regissören Varsågod börja! När det är klart säger regissören tack eller bryt om något skulle ha gått fel. Det är bara regissören som kan säga bryt och alla andra fortsätter med det de gör tills regissören sagt bryt. Då slår filmfotografen av kameran. Skriptan skriver sedan ner anteckningar i loggen.